قبلہ میرہ سنندہ متبرکات مل عالیہ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے موبائل بجنا شروع ہو جائے تو کیا اس کے برابر میں جو شخص بیٹھا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے کیا وہ اس کا موبائل اس کے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے بند کر سکتا ہے اس کا کیا حکم ہوگا اس حوالے سے رہنما ارشاد فرماتا ہے تو رسکی کہ وہ ہو سکتا ہے نماز توڑ کے اس کا ہاتھ پکڑ لے وہ یہی سمجھے گا کہ موبائل چوری ہو رہا ہے خطرہ نہیں یہ بھی وہ سمجھ سکتا ہے رسک نہ لیا جائے مسئلہ گڑا ہو جائے مجھے کسی نے یہ واقعہ بتایا تھا سچا واقعہ کہ کر ایک شہر کا نام نہیں لے رہا میں شہر کا نام بھی مجھے یاد ہے اس نے بتایا اس کا نام بھی یاد ہے کہ ایک ہمارے شہر کا بےچارا وہ حج کے لیے گیا ہوگا طواف کر رہا تھا کسی کا پرس گر گیا رقم کا پرس پرس گر گیا یا کوئی نوٹ گر گیا اس کا ریال کا کوئی بڑا نوٹ گرا ہوگا وہ بےچارا اس نے اٹھان اٹھایا اور اس نیت سے اٹھایا کہ اگلے کا گرا ہوگا اس نے دیکھ لیا کوئی عرب صاحب تھے تو میں اس کو دے دوں اب وہ دینے کے لیے بڑے اس نے پکڑ لیا مڑ کے دیکھا ہوگا نا کہ یہ اٹھا رہا ہے بولا یہ میرے پیسے ارے بھائی وہ بےچارا ایک لینگویج وہ پرابلم وہاں تو عربی بولی جاتی ہے اس نے جا کے شرطی کے حوالے کیا اس کو کہ اس رقم نکال لی جب میرے پیسوں کو اس طرح تو اب اس کو بیچارے کو لے گئے بے قصور حجی صاحب کو اندر کیا حج تھا یا عمرہ ہو واللہ وعنم تو اس کو بیچارے کو چھے مہینے تک رکھا گیا اور اس کی کون فریاد سنے کون مطلب اس کی گوائی دے کہ یہ چوری نہیں کیسے یہ غلط فمی کی وجہ سے یہ بہت سمجھداری سے ہوشیاری سے مگر آدمی بعض اوقات الگ ہونے کی کر رہے ہیں کہ ارادے سے بڑا ہوا لیکن بےچارہ پھنس گیا اللہ خیر کرے کرافی حبیف صلی اللہ صلی اللہ علی